Eh hey, kwazi kwanbonakaa tinasopananaye hey, hey, kwazi kwanbonakaa tinasopananaye hey, eh tinasopananaye hey, tinasopananaye hey, tinasopananaye hey, tinasopananaye hey, kwazi kwanbonakaa Tina sopa nanaye kwazi kwambonkara tina sopa nanaye hey, tina sopa nanaye tina sopa nanaye tina, tina tina sopa nanaye tunasema hosanti tunasema hosanti Nasema asante wewe Mungu wangu tunasema asante tunasema asante tunasema asante wewe Mungu wangu ni wewe ni anfana umeiva ni wewe ni anfana Omega wewe ni Alpha na Omega wewe we, Mungu wangu ni wewe ni Alpha na Omega ni wewe ni Alpha na Omega, Alpha, na, omega.